Letecké služby Hradec Králové pokračují v údržbě hlavní zetové a přistávací dráhy na letišti Hradec Králové. Nejdříve byly staré dilateční spáry vytrhány a nyní probíhá jejich, jejich opětovné zalití. To znamená, nejdříve se vloží do spáry úcpávka, která se zaválcuje a následně gumo hmotou se spára zalívá. Celkem je potřeba takto ušetřit 11 km dilatečních spár. Denní výkon je zhruba 480 metrů. Veškeré práce provádí letecké služby Hradec Králové ve vlastní režii. Předpoklad k ukončení je 28. dubna dnešního roku.